بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم طرف المشراق أسس عام 1814 اللي قام بهذا التأسيس هي مجموعة من عشائر من سادات وعشائر طرف المشراق. والمتصدرين لهذا الموكب هو ال سعد راضي. ولا والى يومنا هذا يعني هذا الطرف يقوم بتاديه مأتم المام الحسين من اول ليله من ليالي عاشوراء الى ليالي الحادي عشر من عاشوراء. في كل عام مجموعه من الساده والعشائر اللي داخل طرف المشراق. وبدا اول موكب لطرف المشراق مو في هذا الجامع في احد بيوتات طرف المشراق واستمر في هذا البيت وبعدها نقل الى خان في يسموه خان قاو اقيمت بها هذا المأتم بعدين نقل الى جامع الطوسي جامع الطوسي انا ذاك كان لواوين مو على هذا الشكل اللي هذا وبدا من ذاك العصر الى يومنا هذا إحنا نقوم هذا المأتم في هذا الجامع يعني كثير من الناس اللي هم شاركوا بإقامة هذا المأتم كخدم مثلا خدموا في هذا الطرف اه مثلا سادة آل شبار اه سادة السلاطنة، سادة آل بحر العلوم اه سادة آل الخرسان العميدية والعوام من طرف المشرق أقاموا في هذه الخدمة اللي مصدرين للموكب هم آل سعد راضي هم المسؤولين عن هذا. يعني هذا في الصغيره والكبيره هم مسؤولين وحتى في ايام آآ آآ الطاغيه كانت المواكب ما تقوم الا باجازات فآل سعد راضي هم يكفلون الطرف يعني ياخذون كفاله امنيه لاقامه المجلس وبعدين منع العزاء فصنا نقوم سريا يعني في درعيه الحال سعد بالمشراق فاحنا مصدرين لهذا الماتم يعني الخطباء كثير مثلا الشيخ صالح الدجالي حبيب الاعرجي يعني من حتى الشيخ احمد الوائلي وكثير من الخطباء شاركوا اولاد الشيخ صالح الدجيلي الرواديد آه مثلا صدر من الرواديد آه فاضل الرادود قرى في عباس الترجمان حمزه الزغير عبد الرضا الرادود وطن آه يعني كثير من الرواديد والرواديد اللي حاليا يعني مثلا آه الشكري آه عندك آه هذا من البديرهم اللي قحطان البديري وسيد حسين الحلو حاليا ماهر الشبلي يطلع مشق الحادي عشر ليلا يوم واحد فيه خلال الليالي والتطبيل الساعه السبعة صباحا يوم 10 من المحرم يعني كنا نعاني من منع واحنا نتحدى كنا يعني ونحن واحنا نقعد في قلت لك بس مو بجامعة الطوسي كنا نقعد في قلت لك درعيه حج سعد وكانت اكو مضايقات امنيه كثيره لكننا احنا ما ما كنا نخاف من مضايقاتهم واحنا نقيم هاي الشعيره مهما تكون الاسباب عندنا مناسبات دينيه عندنا بالوفيات نقوم بعزوات عندنا حسينيات في طريق يا حسين أربعينية الإمام الحسين نخدم بها الزوار من أول بداية صفر إلى نهاية والله أنا أقول إحنا على الأطراف الأربعة أن تنمي هذه المآتي وتشجع أبنائها الشباب أن يشاركون بهذه الشعيره حتى يكون نبني جيل يعني حسيني اصيل، الحسين اجى من اجل تغيير، اجى من اجل انه يحصل على الثواب من, من هذه الشعيره، فعليه الشباب على الاباء ان يعلمون اولادهم وشبابهم على خدمه الامام الحسين، شباب قائمين بواجبهم بشكل يعني يفرح. بخدمتهم بوقفتهم باهتمامهم بهذه الشعيرة يعني يفرح هذا الموضوع